اس کو سجدہ نہیں کرنے دیتا اور میں کہتا ہوں کہ تم نے ایک گناہ کیا ڈھیل دے دی اور گناہ اور گناہ کرتا گیا کرتا گیا آخر کیا موت نے ہاتھ پکڑا